Mitä? Missä vaiheessa rajoitus vaihtui neljään kympiin. En ollut taaskaan tarpeeksi karppina. Nyt tän ryhti liikkeä. Musta tulee teidän tarkin nopeusrajoitusten noudattaja. Oikea liikenneturvallisuuden supersankari. Joo, no, tästä titteristä mä tykkään. Luo uusi rutiini. Noudata nopeusrajoitusta. Aina. Liikenneturva.